Ok, takže čau, lidi, vítám vás u tohoto vlogu, který bude mít tři části z důvodu délky nesestříhaných surových záběrů zdovolené. Taky jsem nenatočil všech sedm dní, ale natočil jsem asi jenom tři, 4 dny. Jste dovolené, protože zbytek jsme buď byli na chatě, anebo někde, kde to fakt na to natáčení vůbec nebylo stavěné. První výprava byla na nedalekou před stolety protrženou přehradu ke které jsme šli 4 km, ale tak sešla šla hezky mírně do kopečka. Cestou jsem jedl borůvky a jahody. Zkrátka to bylo fajn. Toto je přehrada, která se před 100 lety něco tak protihla. Ale o tom to si dáme malé historické okénko. Přehrada na bílé desné včetně spojovací štoly byla dokončena během září 1915 a v listopadu proběhla její kolaudace. Zhruba 10 měsíců poté spatřili dva lesní dělníci odpoledne 18. září 1916 prámínek vytékající z tělesa hráze. O svém nálezu informovali hráze a ten o si spravil správce stavby. Od něhož dostal příkaz k otevřenímu otevření úzávěrů v těle se přehrady. Ok, to by bylo strašně dlouho, takže pokud vás bude zajímavý víc, tak se najděte na Wikipedii. Prostě protržená přehrada tu Wikipedii si přešlete. My jdeme na video. Člověk musí uznat, že je to tu pěkné. Bez těch lidí by to tu bylo ještě hezčí. Typu, že je to jakási část zdi, která se prorvala. typu to tak. Jsou na ní jména. Všechny kteří zemřeli. A řekl bych, že je to celkem smutné a asi i škoda, že je to tak daleko od toho centra, protože tam zadu to vidíte tu věž možná tam mezi těmi stromy. a pomíj je tady v lese a je takový zarostlý. Já bych řekl, že je mi tu krásně. Jakmile byl čas jít zpět, tak jsme se zastavili u takového krásného splavu s ledovější vodou, abychom schladili naše cestou rozhavené těla. A musím říct, že když z ledové vody pak jako vylezete a už jdete prostě bosop po potom asfaltu, tak je to, ty vole, fajn jako pocit, taky uvolnění jste. Je to taková jako by droga a je legální, takže je to super. Děti neberte drogy. Jo a taky jsme viděli tuhle tu zvířenu. Ok, tohle to by bylo pro první část vlogu všechno. Pokud se vám tady ten vlog, tahle ta část líbila, můžete zanechat like a sdílejte, protože ono to strašně pomůže a YouTube má novou vychajávku a říká se tomu odběry. Nic to nedělá, ale můžete na to kliknout. Zatím čau.